Священник Меджибіської громади, настоятель храму у фортеці, протоїрай Петролиськів, розповідає, церква благодійністю займається постійно, а від початку повномасштабної війни з Росією до волонтерства в громаді долучаються всі, хто може допомогти. Збираємо продукти, по можливості люди збирають продукти, робимо відправлення і Напередову на фронт робимо відправлення в ці міста, які постраждали внаслідок війни, тому що люди там по декілька днів не мають що їсти, тобто потрібно ділитися. Волонтери з Києва приїхали по продукти тривалого зберігання і овочів меджибіж. Зі слів одного з них, Віталія Білецького, цей гуманітарний вантаж вони мали доправити в населені пункти на Київщині. Це сьогодні у нас такий... «Бояж, щоб надати допомогу тим, хто потребує, тим, хто переселений сьогодні з Бучі, там, з Гостомеля, Серпеня, є міста такі, як Славутич, є от напрямок Сухолучча, куди не дотягуються» селфі-палки та інші руки, так? але люди там дзвонять і просять допомоги, просять допомоги Херсон. Ми збираємо взагалі-то скрізь, так? люди привозять, підприємці привозять. До повномасштабної війни з Росією, каже Віталій, співпрацювали з заповідником Межибіж. Займалися в мирному житті – це збереження культурної спадщини. Це наші друзі. Тепер, каже, разом волонтерять. Робимо те, що повинні робити кияни, громадян. Допомога тим, хто не може себе сам врятувати або сам себе обслужити. Та згадує, як не могли доправити гуманітарний вантаж в оточений ворогом населений пункт, тому чекали людей, які намагалися врятуватися. Старі наші. Да, поважні люди. Діти покидали батьків між селами. Ми чекали просто нашу подругу, о, котрі виходили дві доби з дітьми по полях під Градами. Священник Петро Олеськів каже, від усіх благодійників, з якими співпрацюють, просять надіслати фото чи відеозвіт, аби впевнити, що допомога надійшла в місце призначення. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.